يا كل افراحي عسى الله يهنيك مبروك لك مبروك كل نطقها تخرج مدري سيري ورب الكون يحفظ خطاويك يحلى البنات الزين يا حلى البنات وربي وهبها يا كل افرحي عسى الله يهمك مبروك اللي مكسب من كسبها العز في دربك وبالعز طاريك معروف بين الناس عالي نسبها هذا الجمال اللي تبدلنا لنا فيك ماهو غريب وكل روح جذبها يا حي من هو بين هالخلق شريك عبد المجيد اللي بس عيوني بكل يا كل افرحي عسى الله يهنيك مبروك لك مبروك كل نطقها سيري ورب الكون يحفظ خطاويك يا البنات الزين وربي وهبها امك نوره بالقصايد تناديك مشاعل يلي مكسب المن سبغا العز في دربك وبالعز انه من هالخلق شريك عبد المجيد اللي بصب وياك سدوان تعالوا اصولوا لك جولة تبارك يا جولة يا ابن ترحيب تقاعد تكريم تر